Ako bi stvorili pitanje vrste kratki odgovor, kliknite na stvorino novo pitanje. Potom u izborniku odeberite vrstu pitanja za dodavanje. S lijeve strane kliknite na kratki odgovor i dolje na dnu izbornika na Dodajte. Naziv pitanja će u ovom slučaju biti 03. U naziv pitanja možete opisati što god želite. Bitno je da tom informacijom si označite pitanje i da kasnije možete lakše pronaći kada u bazi pitanja budete imali koju stotinu pitanja, je li to baš ono pitanje koje vama treba. U tekst pitanja možete dodati tekst, sliku, zvuk, video. Mi ćemo odabrati samo tekst. Zadani bodovi ostavit ćemo ih na vrijednosti 1. Općenito netu informaciju nećemo dodavati. Opcija koja kaže važnost malih, malih i velikih slova, a, sada stoji ne veličina slova nije bitna, ali može biti i da veličina slova je bitna, se tiče onih odgovora kada tražimo imena, osobna, toponime, nešto što mora biti napisano početnim velikim pa ostalo malim slojima, njemačke imenice ili nešto slično. Možete staviti više točnih odgovora. Kako je Rosalind Franklin najzaslužnija za otkriće strukture DNA, stavit ćemo i DNA i dolje odgovor DNK, ovisno li neko odgovorio sa acid ili kiselinom. U oba slučaja znači je to točan odgovor, pa ćemo staviti da je ocjena za odgovor 1 100% a ako bude drugi odgovor isto 100%. Ništa drugo nećemo mijenjati. Idemo dolje na dno, pohrani promjene. To bili smo odgovor koji se zove to jest pitanje koje se zove 03 Franklin i koje možemo pogledati klikom na ikonu povećala koja nam omogućava provjeru Izrađeno pitanja. Ovo je primjer pitanja. Ja ću ovdje napisati DNA, kliknuti na predajte i završite i sustav kaže to je točno. Ići ću na ponovno započni. Ovaj puta ću napisati DNK, predajte i završite i sustav će reći da je točno. Tako da bilo da sam ja opisao DNK ili DNA, sustav je to ocjenjaju da je točno. I to je to.